Ти розробник-початківець чи вже кодиш як про? Схоже, що ти потрапив туди, куди треба. Компанія Remote Employees шукає саме тебе за вакансію бекенд-розробника. Від нас круті проекти від іноземців, допомога в навчанні та дружний колектив. Від тебе ж лише бажання покорювати алгоритми та нові вершини. Застрибуй до нас та мерщій за новим кодом та крутим експериенсом. Ми вже чекаємо тебе на сайті remoteemployees.com. Просто заповни форму.